יצגו את המספרים הבאים כמספרים מרוכבים. בואו נעשה חזרה קטנה. מספר מרוכב הוא מספר שיש בו חלק ממשי וחלק מדומה. בואו נעביר את זה. חלק ממשי וחלק מדומה. כלומר, אם נתון לנו A ועוד BI, כאשר A וB הם ממשיים, זהו מספר מרוכב, זהו החלק הממשי, וזהו החלק המדומה. למה הוא נקרא מדומה? זו היא של המספר המיוחד הזה. היחידה המדומה, המספר המיוחד i. במקרה הזה כפול b. אתם אולי כבר מכירים את זה ואולי לא, זה די מוזר. אבל על פי ההגדרה i בריבוע שווה למינוס 1. לפני כן לא היו לנו מספרים שכאשר העלינו אותם בריבוע קיבלנו מספר שלילי. כעת I בריבוע נותן לנו מינוס אחת. מה שמגניב במספרים מדומים הוא שהריבועים שלהם הם שליליים. זה שימושי, כיוון שזה מאפשר לנו לפתור כל מיני משוואות. שלא היינו יכולים לפתור, לא היינו מחפשים רק פתרונות ממשיים. יש לזה הרבה שימושים, בייחוד בהנדסה. ובתחומים אחרים, כמו פיזיקה וכו'. אבל עתה נצמקד בהגדרה. ככל שנראה יותר מספרים מרוכבים ושתתחילו לראות יישומים שלם תבינו בתקווה את הערך הגדול שיש למספרים מדומים. אבל בואו נחזור לבעיה. אנחנו צריכים לייצג את המספרים כמספרים מרוכבים. המספר שלפנינו הוא סתם מינוס 21, רגיל. איך נכתוב אותו כמספר מרוכב? אנחנו צריכים לכתוב אותו כצירוף של מספר ממשי ו ומספר מדומה. אנחנו יכולים לייצג אותו בתור... מינוס 21 זה החלק הממשי, ועוד 0 כפול i. 0 כפול i זה 0, כך שנשאר מינוס 21. אין לנו כאן באמת חלק מדומה, וזה בסך הכל הכתיב המרוכב של מספר מרוכב. פשוט מאוד. אותו הדבר כאן. 7 i זה מספר מדומה, אין לו חלק ממשי, החלק הממשי הוא פשוט 0. לכן המספר הזה הוא 0, ועוד 7i.